je asi pět předů, úplně v pohodě a dváme tedy ještě vidíte takže jako silné světlo to je dole, tak to vám něco spravit jinak spárování všechno wow! <tějí> spolem se na hýbat, ukazujeme to zamčeno nahodu sekundy, na display a pak <tějí> co říkáte, funguje to, že? Zhruba teda na jiný druh spává.